Víte, co značí tento symbol? Správně, Evropskou unii. A víte, jak Evropská unie vznikla? Že ne? No tak já vám to prozradím. V první polovině 20. století si Evropa prošla hned dvěma světovými válkami. Představitelé evropských států si řekli, že již nikdy nechtějí nic podobného dopustit. Jako řešení je napadlo, že státy, které spolupracují a jsou navzájem propojené, přece spolu nebudou bojovat. Hlavními architekty tohoto plánu byli Jean Monet a Robert Schumann. Předchůdcem EU bylo ESUO, neboli Evropské společenství uhlí a ocely. To vzniklo v roce 1951 na myšlence, že když budou strategické suroviny států pod společným dohledem, tak nikdo nemůže tajně zbrojit. Mezi zakládající členy ESUO, a přineseně tedy i EU, řadíme Belgii, Francii, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko a západní Německo. Tato spolupráce se posléze rozšířila na více sektorů. Vzniká tak Euroatom a EHS, neboli Evropské hospodářské společenství. V roce 1973 se setkáváme s prvním rozšířením členských států. Vstupuje Dánsko, Irsko a Velká Británie. V 80. letech vzrostl počet členů dvakrát. V roce 1981 vstupuje Řecko a v roce 1986 vstupuje Španělsko a Portugalsko. V letech 1992 až 1993 dochází ke schválení takzvané Maastrichtské smlouvy, která transformuje EHS na EU. Poprvé se objevují takzvané čtyři svobody pohybu – lidí, věcí, peněz a služeb. V roce 1995 do Evropské unie vstupuje Rakousko, Finsko a Švédsko. K největšímu a pro nás zároveň nejdůležitějšímu rozšíření dochází v roce 2004. Tehdy do Evropské unie vstoupilo hned 10 zemí Kypr, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko a především Česká republika. V následujících letech se EU rozrostla ještě o Bulharsko a Rumunsko v roce 2007 a Chorvatsko v roce 2013. Poslední změna v počtu členských zemí nastala v roce 2020, kdy opustila EU Velká Británie poté, co si výstup odhlasovala v referendu v roce 2016. Tak a tady vidíte současný stav členů Evropské unie. Hmm. Kéž by existoval nějaký exponát, který by nám tyto státy humornou formou přiblížil. Právě se nacházíme před entropou. Tu vytvořil výtvarník David Černý a byla vystavena v Bruselu u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009. Jejím cílem je zobrazovat humornou formou stereotypy o jednotlivých členských státech. Belgie je vyobrazená jako napůl plná a napůlsnědná krabice pralinek. Belgické pralinky jsou slavné po celém světě. Irsko je zobrazeno jako dudy ve tvaru Irského ostrova. Píšťaly dud vyčnívají v olisalém severním Irsku, které náleží Velké Británii. Rakousko je reprezentováno jako zelené pole, kterému dominují chladící věže atomové elektrárny. Rakousko je známé jako hlasitý odpůrce atomové energie. Švédsko je znázorněno jako krabice IKEA, která obsahuje bojová letadla typu Gripen, které Švédsko dodalo České armádě za kontroverzních podmínek. Tak jsme si podrobně ukázali některá vyobrazení členských států. Co nám ale vlastně ta Evropská unie přináší a co z toho máme? No třeba to, že od konce druhé světové války spolu členské státy neválčily. Kdo trochu zná historii, tak jistě ví, že tolik let míru je celkem rarita. Také za to Evropská unie dostala v roce 2012 Nobelovu cenu míru. Evropská unie nám také ulehčuje život, zajišťuje volný pohyb osob, peněz, zboží či služeb, a mladým lidem dává možnost studovat v zahraničí díky programu Erasmus. No a já jdu balit.